مرحبا بكم اهلا وسهلا في افتتاح اول مقر للاذاعه والتلفزه الرسميه للمدينه التلفزه بالشاتسمى لوس سانتوس تيفي مناسبة بمناسبه هذا الحدث حاضرين الليله معنا الكوموندون سي سلوما وزير الصحه سيلبيشه زعبوش عدل منفذ شاهد عيان وبش يوثق كل هذا الحدث هذا طبعا مش باش يكون بلا شيء لاول مره في تاريخ المدينه باش يتم افتتاح وتدشين على بركه الله الاذاعه والتلفزه الرسميه وبش يكون لاول مره تدشين الحمله الانتخابيه لرئيس بلديه لوس سانتوس نتوكلوا على بركه الله فهمتني في زياره المقر الاذاعه والتلفزه ومن بعد باش نعرفوكم على التوالي بالمرشحين الموجودين معنا. هنا وين طيب تفضل معنا تفضل هنا العملاء نتاعنا وحتى الخدامة انه باش يخدم باش كان ما شاء الله باش تعمل كيف يعمل كيف سي والله وان شاء الله باش ناخذوا على قريب بيار ان شاء الله نجم نشوفوا الاستديوهات الرسميه نتاعكم. آه لحد الان مازال ما فماش مع استديوهات الرسمية وين يعني الخدامه. اخبار لان الاخبار انت... وين يتم تجميع الاخبار الكل. تبيع بالطبيعه هنا بلاص البيروات نتاع الخدامه وين يقوموا بالعمل نتاعهم باش يعني يكونوا حاضرين. مكاتب الصحفيين معناها بالطبيعه باش حاضرين يعني باش يغطوا الاعلاميه دي مم. مش معاك احكي مش معاك <تصفيق> <تصفيق> بيس بيس بيس بيس يعني اوه يعني. اللي عندكم من على طراز هذا فهمت تجهيز روعه هذا من اعلى طراز يعمل كيف يعمل كيف يعني هذاك علاش حشتنا بدعم يعني من الدوله ان و... شاء و... الله و... مبروك عليكم وعايشين ان شاء الله مقاولين اللي خدموا والله يعطيهم الصحه معناها بفضلك طازم معنا ميزان عنا. ياكلوا برشا بيتزا ياكلوا برشا بيتزا شنو بير رئيس تحرير لان حسب. اللي هنا اللي هنا اللي هنا غالي باش نعملوا يعني المؤتمرات الصحفيه ماذا بنا هنا فهمت فهمتوا يعني حنا جاونا باهي الحمد لله يعني كل شيء موفر. يعني. وان شاء الله البلديه توافقنا يعني على الطلبات نتاعنا. وفق لنا نعملوا. ان شاء الله بالتوفيق. خذ كلمه خذ كلمه. العمل نتاعكم وان شاء الله, يعني. الله, يعني الله. إن وحريه التعبير لجميع المواطنين والمواطنات. سلطه رابعه هذه سيز منك احنا سلطه رابعه راه سيز و. يعني نحب نغطيو يعني الحمله العالميه هذه على بكل شفافيه فهمت احنا بالعكس حبينا. من دورنا ديجا من دورنا ديجا باش ندعمو فهمت حريه المواطن حريه التعبير حريه الصحافه يعني سامحني في كلمه يعني كل مرشح يحب نعملو له يعني دعايه اعلان في المدينه باسمه فهمت على يعني ببليسيتي اللي هو واحد منهم نشوف يعني مع الاداره فهمتوا حتى الزياره نتاعنا الزياره ب... نتاعنا ديجا ب... مع زوج مرشحين الرؤساء البلد الرئيس بلديه لو سانتوس المرشح الاولاني سيلي كوابو هو محافظ البنك المركزي مم. والمرشح الثاني سي كرونوس اللي هو فهمت ولا صاحب محل ميكانو موجود كيف كيف معنا ميكانيك سيارات يعني شريك تصليح السيارات في المدينه بالضبط هو عنده المونوبول تاع تصليح السيارات في المدينه دهنا ب 5 ملايين وشخصيه معروفه كيف كيف سيد محافظ المنكره المركزي شخصيه فذه ومعروفه طبعا ونحن و... من المنبر هذا ندعو كل المواطنين والمواطنات يسهلوا العمل آه للصحفيين وللصحفيات والحريه كاعلام. تفضل سكرونوس. نوجه كلمه لمواطنين والشعب. سامحني لحظه شويه خلينا نحكي مع سكرونوس عايش. ايه سامحنا لحظه بركه. تفضل يا ولدي تفضل تفضل. سكرونوس اعطينا كلمتك. اعطينا كلمتك. كيفاش ف... ترى الحمله الاعلاميه هذه سكرونوس؟ نحب معناتها نوجه لكم شكر يعني على خدمتكم وكل شيء. وان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله في البرنامج اننا باش ندعموكم انتم مزاده يعني كالعاب ومفروضكم يعني مفركم من الحمايه ومفروضكم مع التجهيزات من اعلى طراز يعني جيكم من المانيا من الخارج برا وان شاء الله يعني إن شاء الله. في البرنامج نتاعنا اننا زاده نشوفوا لحوم ونشوفوا الساعة بنشوفوا كل الفئات القلية هذيك فهمتك فهمتك فهمتك نوصلوا لهم صوتهم بمساعدتكم أنتم إن شاء الله ومساعدة الأمن ووزارة الداخلية وكل. ترى الحملة الإعلامية دي؟ كيفاش بابا كيفاش تنجم ترى الحملة الإعلامية دي؟ والله يا خويا نرى الحملة ذي إن شاء الله مباشرة و... بالخير بالوجوه النيرة ذي خويا وبالأصوات اللي الحمد لله يعني عندي كما يقولوا وعود انتخابية. أييه. وعندي الناس خويا كيما نقولوا تسند فيا من داخل وخارج المدينه. أييه. حتى أنا مواطنين بالخارج زاد قاعدين نشوفوا الصفحات في صفحات الموا... المواقع الاجتماعيه يعني. أييه. تشوفوا الجواب والجواب ومكتوبين يعني تشوفهم الصفحات. وكيما نقولوا يعني اذا كان يعني ان شاء الله ما نخرجوش كيما نقولوا نحن يعني من الليميت نتاع السلطه نتاعنا وندخلوا في اغلاط ديجا غلطوا فيها منافسين اخرين. ان شاء الله يا ربي يعني كما نقول ونكون يعني قد المسؤوليه و.. وان شاء الله باذن الله شيء خير يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ومغسي